Takže v WhatsApp lidi vítám vás opět u dalšího videa a dneska jsme tady opět u dalšího tutoriálu, kde si ukážeme, jak jednoduše a zdarma za pár minut stahovat videa z YouTube ve vysoké kvalitě. Um, nejdřív si otevřeme jakýkoliv prohlížeč, je to asi jedno, ale nejčastější je Google Chrome a taky YouTube. Najdeme si na YouTube prostě nějaký video, si chceme stáhnout. A tady ten odkaz nahoře toho videa z C. A půjdeme na novou kartu a tam si do horního řádku dáme tuhle tu stránku kterou budete mít v popisu videa a tady si můžete rozhodnout, jestli to budete konvertovat do MP3 nebo do MP4 jako video. A nebo ještě Facebook do Vlande. Takže tady vložíme ten odkaz na to video a dáme konvert. Tady si zvolíme, jakou chceme mít kvalitu. Dáme Get link, a nám to začne konvertovat. Tady tohle radši blokněte, nikdy nevíte, jako, co se může stát. Až se vám to dokonvertuje, tak dáte normálně download a máte prostě soubor jako prostě normální video v dobré kvalitě. Um, tyto... Stránky budete mít dole v popisku videa, takže já si myslím, že určitě já to používám skoro vždycky, spíš úplně vždycky, takže je to dobrý a vidíme se možná i u dalšího tutoriálu, nevím a zatím čau. I'm